На прем'єру постановки, створеної за її книгою, до Миколаєва приїхала авторка роману «Доця» Тамара Горіха-Зерня. Твір присвячений подіям весни-літа 2014 року, початку російської агресії проти України. Це перша постановка в Україні. Були екранізації, постановка в Польщі, в Варшаві цього літа, Варшавський театр зробив постановку «Доці». А в Україні перша, і я дуже пишаюся і зворушена тим, що це зробили саме в Миколаєві. Це дійсно велика честь і для мене дуже символічно. Моно «Проста українська скіфська баба» підготувала артистка і керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього драматичного театру Марина Васильєва. Ця вистава про жінку, про жінку сильну, жінку, яка здатна на все, яка може і зможе все для того, щоби залишилися живі ті, кого вона дуже любить. Моновистава особливо складна для виконання. У даному разі артистці потрібно близько 50 хвилин самій бути на сцені, говорить директор театру і режисер-постановник інсценізації Артем Свистун. Це з'єдналося зірки. Коли ми бачимо дуже гарний роман, Марина зробила інсценізацію, вона сама роженка з Луганщини, займалася волонтерством. І ця вистава призвана для того, щоб показати більш іншим країнам. Іншим е, регіонам, що саме відбувається в Україні, що відчуває людина знаходитись в укритті бомбосховичі, втрачаючи своїх рідних, близьких? Я візьму з океану стільки, скільки треба, і він качати закинуть в мене свої подоби. Тому що я прошу по крові, яка є одвічною молекулою про давнього кану. Тому що за мною тіні жінок, які ступали селіду селі. Ці сліди зійшлися в одно, тому що за мною туга вовчиці, яка відвела мисливців від Рігва, тому що за мною попилище. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.